السلام عليكم وصفتنا النهاردة هي طريقة عمل الأرنبيط الأرنبيط المقلي بالخلطة الجبارة وهنعرف فيها إزاي إن إحنا نعمل الأرنبيط يكون مقرمش من بره وطري من جوه وكمان ما يشربش أي زيت خالص مننا أول حاجة هنجيب الأرنبيطة ونشيل العروق الخضراء دي منها هنشيلها بالسكينة بالشكل ده بعد كده هنقطع الأرنبيط لقطع كل قطعة من القطع الأرنبيط بنقطعها لوحدها بالشكل ده. لو كبيرة بنقسمها نصين ولو صغيرة بنسيبها زي ما هي. بعد ما نقطع الأرنبيط هنحطه في حلة وياريت القطعة الكبيرة تبقى تحت والقطعة الصغيرة تبقى فوق وهنضيف مية نغطي بها الأرنبيط مية عادية خالص من الحنفية وهنضيف على المية دي شوية لبن حوالي ربع كوبايه لبن واللبن عشان اللون الأرنبيط يكون أبيض يعني بعد ما بيتسلق بنلاقيه فاتح جدا وناصع البياض جدا ونضيف كمان نص معلقة صغيرة كمون وده عشان الانتفاخ ومعلقة صغيرة ملح ونحاول نقلب الملح واللبن والكمون في المية كده بالشكل ده بعد كده نغطي الحلة ونحط الأرنبيط على النار يتسلق كده الأرنبيط اتسلق بالشكل ده وبقى طري بس مش طري جدا يعني طري شوية صغيرين مجرد ما ندخل فيه سكينة او شوكة بتدخل بسهولة بس طبعا ما يكونش مهري وتاخدوا بالكم من النقطة دي لان الأرنبيط بيكمل سوا في الزيت وكمان عشان ما يتهريش واحنا بنعمله بعد كده نشيل الأرنبيط من المية. ونحطه في مصفى نصفيه من مية وكمان يبرد ممكن نبرده بمية ساقعه بس الخطوة دي مش مهمة ممكن نسيبه يبرد لوحده كده في المصفى وإحنا مش عايزينه بارد قوي يعني ممكن يكون دافي نستعمله ونقليه عادي وهو دافي كده بعد كده معنا بيضة في طبق هنحط عليها كوبايه لبن أو كوبايه حليب وكمان كوبايه مية وكمان هنضيف نص معلقة صغيرة بيكنج بودر وكمان معلقتين كبار نشا والنشا دي عشان القرنبيط يكون مقرمش دلوقتي هنضيف التوابل معانا نص معلقة صغيرة فلفل أسود ونص معلقة صغيرة كمون وكمان نص معلقة صغيرة بابريكا وربع معلقة صغيرة شطة ونص معلقة صغيرة كركم وكمان معانا معلقة صغيرة توم مهروس أو فصين توم مهروسين هنقلب الحاجات دي كده مع بعض نقلبهم كويس يعني نخلطهم كويس مع بعض بمعلقة أو بشوكة وممكن بمضرب البيض اليدوي وبعد ما نقلب المكونات دي مع بعض كويس هنضيف عليهم كوبايتين دي. بعد كده هنقلب المكونات دي كلها مع بعض نقلبها بشوكة او بمضرب البيض نقلبهم كويس جدا عشان الدقيق يختلط مع المكونات دي كويس جدا العجينة بتكون تقيلة تشبه كتير عجينة الكيك عشان تمسك في القرنبيط كويس اخر اضافة خالص هي الخضرة انا هنا معي نص حزمة بقدونس ونص حزمة كزبرة ممكن لو حابين تحطوا شبت هنقلب الخضرة في العجينة كويس بعد كده ننزل الارنبيط في العجينة بعد كده نحط الارنبيط في العجينة ونغلفه بالعجينة العجينة دي عندي تقيلة عشان كده هتمسك في الارنبيط كويس لازم قطعة الأرنبيط تكون متغلفة كويس بالعجينة والعجينة ما تسقطش منها عشان لما تتحط في الزيت تكون متغلفة بالعجينة بتكون بالشكل ده شايفين؟ العجينة مغلفة قطعة الأرنبيط كويس جداً وما بتنزلش منها بالشكل ده دلوقتي هنل الأرنبيط معانا الزيت ده سخن بعد ما بيسخن بنوطي النار يعني النار بتكون متوسطة وبشوكة كده بنمسك قطعة الأرنبيط بالشكل ده ننزلها في العجينة كمان مرة بعد كده ناخدها بالشوكة وننزلها في الزيت على طول وياريت ريت ما نحطش في الزيت أرنبيط كتير عشان يكون سهل في التقليب وكمان ما وإحنا بنقلبه وطبعا بنقلب الأرنبيط على الجهة التانية عشان يتحمر من جميع الجهات وزي ما قلت لكم لازم نسخن الزيت كويس قبل ما نحط الأرنبيط فيه وبعد ما الزيت يسخن بنوطي النار شوية يعني النار بتكون متوسطة قبل ما نحط الارنبيط فيه وبالشكل ده الارنبيط ما بيشربش اي زيت خالص وكمان بيكون مقرمش من بره وطري من جوه اول ما الارنبيط يوصل للون ده بنخرجه من الزيت على طول لون الأرنبيط بيكون ذهبي غامق شويه وطبعا لا اما تخرجوه على ورق مطبخ لا اما تخرجوه على مصفى عشان يصفي اي زيت باقي فيه اتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها وبالهنا والشفة مقدما وما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك للفيديو والسلام عليكم